Артур Семенюк строковик, служить менше року у патрульному батальйоні військової частини 3039 Національної гвардії України, що у Миколаєві. Говорить, раніше кожне християнське свято відзначали у сусідньому храмі, а для спілкування з військовим капеланом шукали вільне приміщення. Це незручно. Тепер на території збудували свою капличку. Нам з нашим військовим капеланом стане набагато легше, тому що, ну, як своє. Кожного дня можна буде сюди приходити спілкуватися і так далі. Будувати каплицю почали військові у 2019 році за гроші меценатів, говорить заступник командира військової частини 3039 Національної гвардії України по роботі з особовим складом Дмитро Мартишко. Площа будівлі 16 х м, у висоту без купола майже 3 м. Вартість робіт оцінюють приблизно у 600-700 тисяч гривень. Точну цифру військові не називають. Освячував каплицю митрополит Миколаївський і Богоявленський Володимир Миколаївської єпархії Православної церкви України. Дозвольте мені сьогодні привітати вас всіх у цей прекрасний радісний день, який зібрав нас сюди, щоб поблагословити цей дім, щоб військовослужбовці мали можливість приходити до цього храму, духовно збагачуватись, приносити свої щирі молитви, просити Бога, дякувати. Правиту у службу у цій каплиці буде військовий священик, пройтайрей Володимир Сеньковський. Він три роки був військовим капеланом на передових позиціях в зоні ООС. «Кожного дня, кожної неділі, святкові дні, будуть відбуватися певні богослужіння з певних категорій, згідно канонів церковних. За бажанням військовослужбовців будуть відбуватися моління окремі – це молебні, за здоров'я своїх рідних, як вони будуть просити. Тобто всі молитви, спілкування духовні будуть. Загалом у Національній гвардії України збудовано 40 релігійних споруд, а на посадах військових капеланів перебувають 54 священика двох релігійних конфесій. Більшість з них були в районі проведення антитерористичних операцій та в зоні ООС, додав начальник служби військового духовенства полковник Олександр Іздебський. Ольга Руда, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.